Émos que a noite preparaba algún sofisma e o faro extraviado daba o SOS no morse de ondas estrelas. ese brazos abertos da vela son os mesmos do vento que se despedizou. Namando mares que incidizo, os voceiros peteiren a mi cara. A estrela dos cabarés un cigarrón nos veizos. Pido lume aos catro puntos cardinaes. Por la galaxia... Chea de xeixos, un astro bello caico o seu faro. Qédanos al maneques para esta meia noite, pero ainda non sabemos de que banda vai chegar a meia noite. E o Faro estravilado vai esbotar o seu stock de SOS.